Ja hyvää huomenta vai onko se päivä ehkä huomenta yhä, eli Evelina Pöyhänen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja siellä, siellä toimin äh, tällä hetkellä äh, äh, työikäisen väestön sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parissa. Ja hyvin laajasti erilaisia tehtäviä päävastuualueenaan työllistymistä edistävät palvelut, eli sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteet, kun puhutaan työllistymisen, työllistymisen tukemisesta ja myös työ- ja toimintakyvyn tukemisesta luonnollisesti. Minulla tota, on tosiaan otsikkoina annettu nämä työllisyyshankkeet ja tämä mun aiheeni on tässä vähän kapeampi, eli kerron lähinnä työkykyohjelmasta, mutta lopussa puhun myös muutaman sanan mielenterveysstrategiasta, koska siellä on vähän vastaavan tyyppistä toimintaa tekeillä kuin mitä me tässä työkykyohjelmassa suunnitellaan. Ah, okay. Joo. Kiitos. No niin. Tänkin hyvä, että tähän on tullut vempale, koska aikaisemmin oli vähän saada kirkistellä tuonne katon, katon rajaa. Tosiaan, niin tämä työkykyohjelmahan on, on siis hallitusohjelmassa oleva ä, kirjaus, eli semmoinen toteutetaan. Ja tämä lähtökohtahan oli Sipilan hallituksen osatyökykyisille työelämään kärkihankkeessa, jonka osana kaikki, ä, kaikki tuo eduskuntaryhmät kutsuttiin noin vuosi sitten koko, he, he sitten ä, sitoutuivat ä, käynnistämään työkykyohjelman. Ja tässä tuli hallitusohjelmaan kirjaus, missä todetaan, että tämä on suunnattu ohjelma, jolla helpotetaan heidän työllistymistään. Ja lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että käynnistetään kokeiluhankkeet vaikuttavien palveluiden ja toimintamallien käyttöön ottamiseksi. Eli meille tuli aika selkeät linjaukset hallitusohjelmasta. Ja koska toi ensimmäinen pallukka, tai ensimmäisessä kohdassa todetaan, että kyse on osatyökykyisistä, joiden työllistymistä helpotetaan, niin me sitten päättelimme, että tämä koskee siis työttömiä osatyökykyisiä tai työelämän ulkopuolella olevia osatyökykyisiä henkilöitä. Ja sitten tosiaan viittaavat siihen, että pitäisi tämmöisiä alueellisia hankkeita sitten käynnistää. Ja me tehdään tätä STMssä hyvin tiivissä yhteistyössä työelinkeinoministeriön kanssa. TEMMI on se pääministeriö tässä joka tästä, mutta meillä on EPAL-samankokoiset osiot, osiot sekä tem että STM:llä. Ja Tämä on tietyn ministeriryhmän alaista toimintaa, eli tämmöinen työllistymistä edistävä ministerityöryhmä ja siellä tämmöinen alatyöryhmä kuin työkyvyn edistäminen ja, ja työllistäminen. Tätä siis vetää työelinkeino ministeriö, tätä ministerityöryhmää ja sen alatyöryhmää, että siinä sitten raportoidaan, että mitä. Tässä saadaan aikaiseksi. Mutta tosiaan tämä työkykyohjelma niin on jatkoa sille Sipilän hallituksen ote-kärkihankkeelle. Siellä kehitettyjä hyviä toimintamalleja ja nyt sitten jatkoja alustetaan ja viedään eteenpäin. Tässä on sitten niitä meidän tavoitteita, mitä me tällä ohjelmalla haetaan. Eli me halutaan lisätä osuusyökysten työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Eli nämä kaikki, on, kaikki on tässä tärkeitä. Sitten me halutaan luoda monialainen palvelukokonaisuus, missä ostoyhtiöiden työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa nämä palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti. Me ollaan, niinku tässä haetaan, ratkaisuja niihin, niihin asioihin, missä nyt ollaan tunnistettu niitä ongelmakohtia. Sitten hyvin tärkeänä pidetään sitä, että ammattilaisten osaaminen kehittyy siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaa hyödyntää ne keinot, jotka tähän palvelukokonaisuuteen sisältyy. Meillähän tosiaan siellä Ote-kärkihankkeessa tätä, tätä kehitettiin hyvin pitkälle ja nyt sitä sitten pitäisi ottaa vielä laajemmin käyttöön. Ja sitten meillä on tämmöinen sosiaaliturvauudistukseen liittyvä tavoite, eli tuotetaan tietoa osyksisten palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämiseen tueksi. Eli haetaan tietoa siitä, että miten ostajat henkilöt kulkevat niissä palveluissa, millaisilla etuuksilla he ovat ja miten nämä palvelut ja etuudet sitten estää tai edistää sitä palveluiden käyttöä, palveluihin pääsyä ja oikean etuuden piirissä olemista. Me on sitten projektoitu tämä meidän STM-osio. Meillä on tässä neljä projektia. Ensimmäinen linkitty hyvin vahvasti tähän äsken esiteltyyn tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaan. Eli siinä on tarkoitus tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta. Eli siellä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskussa saadaan ne työkyvyn tuen palvelut yhdenvertaisesti kaikille väestöryhmille. Ja tällä me pyritään vähentämään sitä eriarvoisuutta, mitä nyt meillä työssä olevien ja työtä vailla olevien välillä on kun työssä olevilla on työterveyshuolto ja, ja sitten työtavalla olevilla ei ole. Eli ei työkyvyn tuen osaamista, niitä palveluja sinne tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen. Eli kun tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa on erillisiä osioita lapsille ja nuorille, ikäihmisille, niin tästä työkykyohjelman kautta tulee sitten myös työikäiselle väestölle oma osionsa. Sitten meillä on kakkosprojekti, missä Lisätään tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena ja kaikkein vaikeimmin työllistyvissä, työllistyvillä tässä tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaita ja erityisesti nyt vammaispalveluissa olevia asiakkaita, vammaisia ja kehitysvammaisia henkilöitä. Mutta täällä on myös mielenterveyspäihdekuntoutuja päihdekuntoutujia ja pitkäaikaistyöttömiä. Näitä henkilöitä ollaan on osatyökykyisyyttä. Sitten meillä on projekti kolme, jossa vahvistetaan ammattilaisten asiantuntijoiden työkykyosaamista. Ja sitten vielä tämä nelonen, missä käynnistetään arviointitutkimus. Sillä tavalla, että katsotaan näitä kokeiluhankkeita, sitä miten nämä asiakkaat siellä näissä palveluissa ja etuuksien piirissä liikkuu, ja mitä ne vaikutukset on, mitä näillä toimenpiteillä saadaan aikaa ja sitten miten nämä palvelut ja etuuden näiden asiakkaiden kohdalla saadaan yhteensovitetuksi. Ja tosiaan tietoa niistä edistävistä ja estävistä tekijöistä. Mutta onko meillä etuusjärjestelmässä jotain, joka estää ihmisten oikean palvelun piiriin pääsyä? Onko meillä palveluissa jotain, joka heikentää tai haittaa sitä, että ei saisi sitä oikeaa etuutta? Eli tätä on tässä tarkoitus arvioida ja sitten sitä tietoa tuottaa sosiaaliturvakomitean työn tueksi. Rahoitus meillä STMssä on 14,9 miljoonaa. Temmillä on pikkasen isompi potti ja heillä on sitten omat toimenpiteensä, jota en nyt tässä, tässä käy, käy lävitte, mutta siellä on myös yhteiskunnallisten yritysten vahvistamista ja hankinnoilla töihin, sen toimintamallin laajentamista ja niin edespäin. Työkykykoordinaattoreita TE-toimistoihin ja näin. Mut meillä on nyt tavoitteena, että tosiaan valtioavustus Haku käynnistyisi. Tässä nyt lukee optimisti maaliskuussa, eli tässä kuussa, mutta nyt saattaa olla, että tämä menee huhtikuun puolelle. Katsotaan, miten meille käy. Ja tämä siis kohdennetaan kunnille ja kuntayhtymille. Ja tämä kohdistuu näihin kahteen projektiin, ykköseen ja kakkoseen, eli tähän ensimmäiseen työkyvyn tukitulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja sitten tuetun työllistymisen menetelmät. Eli näihin kahteen projektiin voi hakea nyt sitten valtion avustusta. Ja me toivotaan, tai se on niin kuin etu, jos, hakee, jos se kunta tai kuntayhtymä hakee näihin molempiin. Toki voi hakea myös kumpaa vaan mutta me suositellaan, että hakisi molempiin, että nämä eivät sitten erkaantumaan. Ja meille erityisen tärkeää olisi, että vammaispalvelut eivät erkaantuisi tästä muusta tulevaisuuden sotekeskuskehittämisestä ja, ja tästä niin kuin työkyvyn tuen kehittämisestä, vaan ne olisivat hyvin tiiviisti mukana osana sitä kokonaisuutta. Ja sitten meillä on tässä THL ollut meidän hyvänä tukenamme ja apunamme, samoin kuin työterveyslaitos. Eli heidän kanssa on yhdessä tätä ohjelmaa suunniteltu ja kirjoitettuja. He sitten tulevat myös tukemaan näitä kokeiluhankkeita, sitä hakemusten tekotekemistä ja arviointia, ja tukemaan niiden toimintamallien kehittämistä ja myös sitten seuraavat näiden kokeilujen vaikutuksia eli vastaavat sitä arvioinnista. Ja meillä on ollut tässä oikein, oikein hyvä yhteistyö. Ja täytyy sanoa, että ilman, ilman meidän laitoksia niin ei kyllä olisi yhtään näin hyvää jälkeä tullut. Kiitos siitä. No sitten vähän tarkemmin, mitä, mitä me niin oikeasti aiotaan tehdä. Niin tämä työkyvyn tuki tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskussa niin tavoitteena on tunnistaa tukea tarvitsevat työttömät ja auttaa heitä kohti työelämää siellä tulevaisuuden sosiaali- ja, ja, ja, ja se Työkyvyn tuki, tuki siis se tarkoittaa, sosiaali- sitä, että tunnistetaan ne tarpeet ja sitten luodaan se palvelupolku yhdessä asiakkaan kanssa. Se tarkoittaa palvelukokonaisuutta ja yksilöllistä palvelupolkua, jotka vahvistaa työ- ja työllistymiseen edellytyksiä. Eli nyt oikeasti siellä tulevaisuuden sosiaali- ja pitää myös miettiä sitä työllistymistä, että miten ne sosiaali- ja terveyspalvelut tukevat sitä työllistymispolulla etenemistä. Ja ei ole vain tietenkään sosiaali- ja terveydenhuollon asia, vaan sitten siinä pitää tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, T hallinto kuntien työllisyyspalvelut, kansaneläkelaitos ja niin edespäin. Ja meillä on niin vahvana periaatteena on tässä asiakaslähtöisyys ja asiakasosallisuus. Me tullaan edellyttämään kaikilta valtionavisuus hankkeilta, että asiakkaat ovat vahvasti mukana näiden hankkeiden suunnittelussa, siin toimeenpanossa ja arvioinnissa. Eli siellä pitää ottaa niitä käytössä hyväksi havaittuja asiakasosallisuuden menetelmiä ja käyttöön. Ja YK-vammaissopimuksen mukaisesti vammaiset henkilöt pitäisi osallistaa näissä hankkeissa. Me edellytetään tässä työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden kehittämisessä järjestäjältä, että nämä sosiaali- ja terveystien palvelut yhteensovitetaan. Eli siellä on sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutus- ja ehkäisevät palvelut. Sitten me lisäksi edellytetään, että nämä sosiaali- ja palvelut pitää yhteensovittaa erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon kanssa. Eli sieltä pitää saada konsultaatiota tukea tähän työkyvyn tuen toimintamalliin siellä sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Eli ne konsultaatiokäytännöt yhteistyökäytännöt pitää rakentaa. Ja sitten Hyvin tärkeänä osana on tämä yhteistyökäytäntö ja rakentaminen, verkostoja hallinta näiden muiden toimijoiden kanssa, eli muun muassa TE-hallinto, kunnan työllisyyspalvelut ja myös nyt syksyllä käynnistyvät kuntien työllisyyskokeilut. Työllistymistä edistävä monenlainen yhteispalvelu, eli typpi, kansa ja sitten tämä kuntien hyte-työ, eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ ja sitten tietysti järjestöt. Eli täällä pitää tosiaan rakentaa nämä yhteistyökäytännöt. Jos mennään vielä pidemmälle vähän tähän konkretiaan, että mitä se työkyvyn toteuttaminen siellä tulevaisuuden sotekeskuksessa on, niin se on moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi. Siis siellä on moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi, jossa on esimerkiksi lääkäri, sosiaalityöntekijä, siellä voi olla fysioterapeutti, siellä on olla kuntoutusohjaaja, että tämmöinen moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi. Sitten pitää olla asiakasvastaava malli, kuka vastaa sen asiakkaan siitä palvelupolusta. Sitten on tämä verkostomainen integroitu palvelukokonaisuus, missä pitää siis olla ne yhteistyökäytännöt rakennettu muihin toimijaihin. Siellä on erikoissairaanhoito, työterveyshuolto, siellä on te hallinto siellä on kela ja näin edespäin. Pitää olla nämä suunnitelmaiset ja koordinoidut palvelupolut asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Pitää olla nämä asiakassosallisuuden menetelmät, jotka jo mainitsin, ja sitten toiminnan tunnetuksi tekeminen. Palvelusta pitää tunnistaa työttömien tuen. Tarve aktiivisesti. Tämä asiakas on matalalla kynnyksellä, sinne voi kävellä suoraan sisään tai sinne voidaan lähettää T-toimistosta tai kelasta tai typistä, tai vammaispalveluista tai miten, miten vaan. Asiakkaan tilanteen alkukartoitus, vastuullinen asiakasohjaus, asiakkuuden päättymiseen asti palvelutarpeen arviointi ja palvelujen saanin varmistaminen. Periaatteessa peruskauraa, mutta myös uusia elementtejä, kuten esimerkiksi tämä moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi. Okei, se oli tämä projekti yksi. Sitten mennään projektiin kaksi. Eli tämä tuetun työllistymisen toimintamallit. Ja siinä meillä on tarkoitus nyt lisätä laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen käyttöä sosiaalihuollon asiakkaalle. muuten lyhen yli meni. Joo. Eli tosiaan niin meillä on tarvost lisätä tuetun työllistymisen työhoivaamuksen käyttöä sosiaalihuollon asiakkaalle ja arvioida sen vaikuttavuutta. Mehän tosiaan ote kärkihankkeessa jo tätä niin rajoitetusti tehtiin ja saatiin hyviä kokemuksia ja sitä on sitten tarkoitus ottaa käyttöön. Koska meillä tästä tuetun työllistymisen työvalmennuksesta ei ole vaikutus, vaikuttavuustietoa olemassa, niin sitä on nyt tarkoitus sitten hankkia. Tiedetään, toimiko tämä oikeasti sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. Eli silloin me puhutaan vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevasta toiminnassa olevista henkilöistä, vammaisten työtoiminnassa, kehitysvammaisten työtoiminnasta, kehitysvammaisten työvalmennuksesta ja myös osittain kuntouttavasta työtoiminnasta sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa olevista asiakkaista. Eli näillä on tarkoitus kokeilla tätä laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta ja arvioida sen vaikuttavuutta. Ja miksi laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennusta, jotta me pystytään arvioimaan vaikuttavuutta, niin meillä pitää olla selkeä malli, jota arvioida, jota toteutetaan yhdenmukaisesti, koska nythän työhönvalmennussa toteutetaan hyvin eri tavoin niin kuin eri puolilla Suomea. Eli tällä, tällä, tällä tavalla sitten niin halutaan varmistaa, että se malli on yhdenmukainen. Ja on malli, joka on niin hyvin laajasti käytössä ollut jo vuosikymmeniä ympäri Eurooppaa. Eli se on niin hyväksi todettu. Ja sitä tosiaan ohjaa spesifit laatukriteerit. Ja tosiaan kohderyhmä on ne sosiaalihuollon työkäsikästä asiakkaat, jotka tarvitsevat tehostettua ja pitkäaikaista tukea työllistyäkseen. Eli ne asiakkaat, jotka eivät esimerkiksi hyödy T-hallinnon joiden joille T-hallinnon työhönvalmennus on liian lyhytkestosta, jossa ei ole tarpeeksi sitä henkilökohtaista tukea. Ja ne asiakkaat, jotka eivät ole oikeutettuja Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ja työhönvalmennukseen. Eli tässä ei ole tarkoitus tehdä päällekkäistä työtä, vaan katsoa, että ketkä on ne asiakkaat, jotka erityisesti hyötyvät tästä ty työhönvalmennuksesta. Ja tavoitteena meillä on se, että näiden hankkeiden jälkeen meillä olisi tutkittua tietoa tästä työhönvalmennuksen vaikutta vaikuttavuudesta. Ja toki myös työllisyysvaikutuksia tavoitellaan, koska tässä on tavoitteena että ihmiset työllistyä työsuhteeseen työhön. Ja tässä ei mennä mihinkään työkokeiluun tai työharjoitteluun, vaan tässä mennään työsuhteeseen työhön ja sitten, sitten siellä tuetaan ihmistä Pysymään töissä. Vähän muutama sana tästä, kuten sanoin, niin tämä on, on tuotantoisymisen menetelmä, jota ohjaa spesifit laatukriteerit ja tuotantoylöisyksen standardit. Ja nämä kriteerit ovat tärkeitä työllisyysvaikutusta ja tuloksellisuuden näkökulmasta. Että niistä ei voi lipsua. Niistä ei voi myöskään lipsua sen takia, että muuten he ei pystytä arvioimaan sitä menetelmän vaikuttavuutta. Ja meillä ei tosiaan niin suoraan tämän menetelmän vaikuttavuudesta tutkittua tietoa, mutta meillä on, on tämän kaltaisesta IPS-menetelmästä, joka siis on mielenterveyspotilaille tarkoitettu malli. Niin siitä meillä on vaikuttavuustietoa muista Pohjoismaista, joissa on käytetty sitä jo yli 10 vuotta muun muassa Norjassa ja Ruotsissa. Mutta Suomessa ei ole niin kuin, vasta tämän vastaavia toimia ollut tämän IPS-käyttöön ottamiseksi. Ja koska nämä ovat kuitenkin rinnasteisia malleja hyvin lähellä toisiaan, niin me voidaan sanoa, että koska me tiedetään, että IPS IPS-mukaista palvelua saaneista on noin 37 prosenttia työllistynyt, niin sitten voidaan todeta, että laatukriteereihin perustuva tuetun työllisyyden työhönvalmennus todennäköisesti on samansuuntaiset ne vaikutukset. Ja tosiaan IPS on nämä vakavia mielenterveyden häiriöitä kärsivät henkilöt kohderyhmänä. Ja sitten tässä, tässä laatukriteereihin perustuvassa tuetun työllistymisen työvaammuksessa, niin me keskitytään enemmän vammaisiin, kehitysvammaisiin, pitkäaikaistyöttömiin henkilöihin. Ammattialasta osaamisen vahvistaminen, projekti kolme. Tässä on tarkoitus mallintaa tämä työkykykoordinaattorikoulutus, mitä hyvin laajasti järjestettiin otekärkihankkeen hankkeen aikana. Eli koulutettiin eli eri ammattilaisia tähän työkyvyn palvelukokonaisuuden työkyvyn menetelmien haltuunottoa, mutta sitä ei niin mallinnettu tätä koulutusta, ja nyt se on tarkoitus tehdä. Ja myös sitten samalla, samalla juuruttaa se osaksi meidän niin että sitä palvelua olisi jatkossakin saatavilla. Ja tätä me tehdään sitten läheisessä yhteistyössä OKM kanssa. Sitten vielä tämä arviointitutkimus, minkä olen jo muutaman kerran maininnut. Eli Eli me arvioidaan niitä interventioita, mitä tehdään siellä kokeiluhankkeessa, ja halutaan saada sitä kautta sitten tietoa näissä hankkeessa olevien osoikeuksien henkilöiden siirtymistä palveluissa ja etuuksissa ja näitä siirtymiä edistävistä ja estävistä tekijöistä. Ja tämä on tosiaan sosiaaliturvan uudistusta, uudistuksen käyttöä varten. Tätä tietoa kerätään. Ja sitten viimeisenä hyppään pois työkykyohjelmasta. Tämä koskee nyt sitten mielenterveysostrategiaa tämän dia eli meillähän on myös mielenterveysstrategian toimeenpanosta käynnistymässä valtionavushakua ja siinä on kolme kolme hakua tulossa, joista yksi tulee olemaan tämä IPS, eli sijoittaja valmennamallin käyttöön otto tämä käynnistyyne huhtikuussa. Ja tämä kohdennetaan siis mielenterveyspotilaiden työllistymisen tukemiseen ja näissä piloteissa sovitetaan yhteen psykiatrinen hoito ja työhönvalmennus. Eli siellä tulee olemaan erikoissairaanhoito. tärkeänä yhteistyökumppanina, ja sitten me kokeillaan erilaisia malleja, missä se, missä ne työhön ovat, on joko siellä psykiatriassa erikoissairaanhoidossa tai he ovat TE toimistossa tai he ovat kuntien työllisyyspalveluissa. Eli tämmöisiä erilaisia malleja sitten kokeillaan ja arvioidaan niiden vaikuttavuutta. Ja niin kuin tosiaan sanoin, niin IPS-hän on, sitä on jo yli kymmenen vuotta Norjassa ja Ruotsissa tehty ja saatu hyvin rohkaisevia tuloksia. Mutta Suomessa tämä on ihan, ihan alkuvaiheessa ja nyt sitten pilotoidaan tätä mallia, eli IPSN on vielä tiukempi, vielä enemmän standardisoitu malli kuin tämä laatukriteereihin perustuva tuoton työllisyymyksen työhovalmennus. Eli ne vaikutukset, mitä sieltä, sieltä saadaan, niin perustuu nimenomaan siihen, että 24 kohdan kriteeristyö noudatetaan niin hyvin täsmällisesti. Se on huomattu, että kun sitä aletaan löystymään, niin ne tulokset heti huononevat ja heikentyy. Mutta tämmöisiä on lähdössä. Eli tosiaan työkykyohjelmassa ne meille tulee jakoon noin 11-12 miljoonaa euroa seuraavalle kolmelle vuodelle. Ja sitten tässä mielenterveysstrategiassa, niin tästä tulee olemaan 6 miljoonaa euroa. Eli toivon, että lähdette hakemaan kunnat kuntayhtymät ja sitten otatte järjestöt tiivisti mukaan tähän suunnitteluun, suunnitteluun ja, ja tota, niin, että saat, saadaan hyviä hankkeita kokoon. Ja tietenkin meidän näkökulmasta on tärkeää, että t hallinto on siellä, siellä mukana. Tulin tänne myöhässä, koska, koska pidin tämän saman esityksen TE-johtajien kuukausittain pidettävässä skype-palaverissa ja siellä kerroin tästä hankkeesta ja toivoin, että he ovat myötämielisiä, kun kunnat ja kuntayhtymät ottavat heihin yhteyttä. Että pitäisi alkaa tällaista yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja rakentamaan. Näin, kiitos.